قبل البدايه المقطع اقول لكم تعملوا لي لايك وشير عشان تشجعوني اني اكمل واستمر واني اعمل مقابلات مع الناس اللي الندل اليوتيوبر ده اكتر من شهر احاول اوصل له فعشان اقدر اعمل مقابلات انا عايز احتاج ف نعم عشان كده لازم تكسب تكف قناه تشجعنا واحلى تعليق منك وكوبايه ميه عشان تشرب و... والفشار ودي تتفاجع فيديو وي... يلا ما اسمك كم عمرك من وين اسمي فيوض عمره 10 سنة ومن سلطنة عمان هل انت وتابعو او جيمر او امي أو, او اتنين منهم او كلهم وهل تتابع الانمي؟ انا الصراحة ما اتابع انمي ولكن العب العاب الوحيد اللي قلت بس العب العاب يعني هل بتكلم ابو فلا وهو يعرفك ومين اللي هتعمل معاه المقابلة الجاية في حلقة المقابلة شخصية المقابلات اللي عندك؟ ابو لا والله ما اني كلمني بشكل مباشر بس مرة واحدة منشنت ورد علي في المنشن يعني بأي وبالنسبه للمقابله الجايه ان شاء الله بتكون يمكن يمكن بسوي يمكن ما بسوي بس بتكون مع يوتيوبر عماني باذن الله. من متى وانت عارف ابو كمامه؟ والله ابو كمامه اعرفه ما اعرف من متى بالضبط بس هو كان يبغى يدخل في سيرفر عماني كرفت فتواصل معي في اليوتيوب قال لي انا ابغى ادخل السيرفر فقالت تعال انستجرام ومن يومها بديت العلاقه مع بعض. لو اتجوزت ممكن تسيب اليوتيوب؟ وين الزواج؟ وين وين؟ بعد بعيد بعد بعيد والله ما اعرف يمكن اتركه يمكن ما اتركه. كم مرتبك الشهري من اليوتيوب؟ رايح من اليوتيوب بعتقد تمام تابعتك الحلقة اللي قلت فيها اني بقطع الاعلانات فما اربح حاليا شيء من اعلانات اليوتيوب. عمرك سافرت البلد غير بلدك يعني خرجت برا بلدك؟ والله بالنسبة لل هل سافرت خارج خارج بلدي وسافرت؟ جالي سافرت. عندك اخوة ولو عندك هي صوروا معك او هيصوروا معك مستقبلا ولا لا؟ وانا عندي اخوين اثنين ولاد من ناحيه الاولاد عندي اثنين وانا الثالث اه صورت معهم اكثر من مره في قناتي موجودات مقاطع خاصه منجز يمكن نلعب عشره اشخاص تسعه ثمانيه اشخاص كانوا يصوروا معي ويلعبوا معي. منين جبت فكره عمل قناه؟ والله فكره عمل قناه هي قديمه جدا فما اتذكر كيف بالضبط كانت بس اتذكر انك انت حب لعبه اسمها كلاش اوف كلاس وقلت ليش ما اسوي قناه وانزل فيها عن هذه اللعبه. منين تعلمت المونتاج واعملت صور ولقطات اذكر اسماء جميع القنوات اللي تعلمت منهم من والبرامج اي برامج المونتاج وبرامج التصميم هذه انت اكتب باليوتيوب وبتطلع لك اي شيء تريده اكتب بس باليوتيوب وبتطلع لك انا الصراحه ماني ما حافظ اسماء قنوات لكن اكتب باليوتيوب ويطلع لك منين تجيب افكار مقاطع اجيب افكار المقاطع يعني على حسب مرات من مواقع التواصل الاجتماعي مرات بنفسك ذاك يكون من لان وتقي الفكره مرات يعني من متابعيني فيختلف في المصدر هل في حد ساعدك في بدايتك؟ أه لا ما في احد ساعدني في بدايتي، يعني انا بس يحبطوني ما يساعدوني. هل ناوي تفتح حساب تيك توك مستقبلا؟ عندي حساب تيك توك، عندي حساب تيك توك، وانزل فيه مقاطع وفي تقريبا قرب ثلاثة الاف متابع. لو قناتك تهكرت او انقفلت هتعمل ايه؟ يعني. قناتي تهكرت رأنا انا تقريبا حاليا عندي قناتي الرئيسية وقناتي الثانية مال الالعاب وقناة ثالثة احتياطية زيادة يعني، فعندي قنوات ثانية بتكلم فيهم انه قناتي تهكرت وبحاول أرجعها. وش أكلتك المفضلة؟ أكلتي المفضلة الصراحة ما عندي أكلة مفضلة فمثلا على حسب المزاج والمود في ذيك اللحظة فمثلا مرات يكون على مزاجي برجر مرات يكون مزاجي مثلا كباب مرات بيتزا مرات كذا كذا كذا على حسب المزاج ما عندي أكلة واحدة بحد ذاتها هي الأفضل عندي. ال... اسم اللي بتسمينه متابعينك؟ اسمي متابعيني أساطير الأساطير وحتى عندي هاشتاج اسم أساطير هو يعني هذا الهاشتاج اللي انا واللي متابعي قناتي وقناتي الكل. هل انت ذكر ولا انثى؟ يعني وش هذا السؤال؟ اكيد ذكر يعني وش هذا السؤال الله يهديك. متى بدات في اليوتيوب؟ ومتى تطلع وشك؟ متى هطلع وجهي؟ ان شاء الله يوصل اوصل ألف وبالنسبه متى بديت باليوتيوب تقريبا سنه 2015. شايف نفسك مشهور او لا وتعتبر ناجح في يعني المجال ولا لا؟ هل اعتبر نفسي مشهور؟ لا اكيد لا ما اعتبر نفسي مشهور بس متى بعتبر نفسي ناجح؟ على حسب السؤال اللي بعده بعتبر نفسي ناجح ان شاء الله اول ما امسك درع ال ألف بيني وبيني. هذه هي الفترة او اللحظة اللي اعتبر فيها اني نجحت في مجال يوتيوب لان منك انت توقت بجائزة بلقب خلاص خلصت كذا نجحت تعتبر فاول ما امسك الدرع خلاص انا اعتبر نجحت في هذا المجال بس نجاح بسيط يعني ان شاء الله درع المليون نجاح اكبر دعو 10 مليون هذا مستحيل بس نجاح اكبر واعظم فهكذا يعني هل عندك حبيبة ولا لا إنت كذا انت مني انا من السناجل ولا لا خنت للامانة هل عندي حبيبة اصلا انا عشان لي واشي اسمها؟ اسم فياض اسمك الحقيقي ام تخفي فيه اسمك الحقيقي؟ لا فياض اسمي الحقيقي اسمي الحقيقي صح انه هو ما واجد مشهور ولكن اسمي الحقيقي واسم مميز واحبه واجد من افضل الاسماء اللي شفتها في حياتي ودائما الالماس نادر ترى في واحدة حبيتها قبل حب حب ولا لا؟ انا حبيت واحدة من قبل كحب حب يعني وتواصل وكل شيء الان الحمد لله ما صار كم حفظتم من القران حتى الان والله تقريبا حفظت من القران جزئين حفظت من القران جزئين و او جزئين وثلاث او ثلاثه يعني كذاك ما يزيد عن ثلاثه ثلاثه او اثنين ثلاث ونص او اثنين كذاك ما اتذكر كم بالضبط كانوا طيب تحب تقول كلمه للمتابعين اخيره ان مشكور على المقابله يا رجل ما شاء الله ثلاثين سؤال وبعده في اسئله اكثر من اجابه فيها فلو مقابله في التلفزيون يا رجل ما يسالوني كذاك ما شاء الله تبارك الله بس والله مشكور على الاسئله و مع السلامه